בסרטון הקודם דיברנו על גליים עומדים בצינור פתוח, צינור שבו שני הקצוות פתוחים, בהם היו אפשריים רק אורחי גל מסוימים, כי היו לנו נקודות קמר בשני הקצוות. היה לנו את זה, ואת זה, והיה לנו את זה, ומצאנו את אורחי הגל של כל אלה, והכללנו את הערכים שלהם, ונוסחה עבור כל אורחי הגל האפשריים, בצינור עם שני קצוות פתוחים, כפונקציה של אורח הצינור L ושל N. N מציין את ההרמונית. 1 הוא היסודי, 2 הרמונית השנייה, 3 ההרמונית השלישית, 4 וכך הלאה. זה נתנו לנו את כל אורחי הגל האפשריים. השאלה היא, האם ניתן לעשות את אותו דבר עבור צינור עם קצה 1 סגור? מה קורה עם אחד סגור? מה יקרה נסגור את הקצה הזה? כך לא יהיה פתוח יותר. נבדוק פה. יש לנו כאן קצה סגור. הקצה הזה סגור. זה נראה כמו פחית שתייה. כי הקצה הזה פתוח, החלק העליון שממנו שותים, והתחתית סגורה, יש בפנים אוויר, אם נושפים מעל החלק העליון, מהן התגירויות האפשרויות, מהן אורקי הגל האפשריים שנוצרים, מה אנחנו יודעים כאן? אנחנו יודעים שהקצה הזה פתוח. הצד הזה פתוח. אז מולקולות האוויר יכולות להתנודד בפרעות. איזו נקודה זאת תהיה נקודת קמר, כי יכולה להתנודד הרבה. בקצה הזה כאן, מולקולות האוויר מתנגשות עם הקצה. והקצה הזה תהיה לנו נקודת צומת כי הזוזה אינה אפשרית. מה אנחנו עושים כאן? הקצה הזה הוא נקודת צומת, אנחנו יודעים זאת, נציב אותה על הציר. אני יודע שהקצה הזה לא זז, אני מסרטט ראף של היתק כפונקציה של X. במקרה הזה זה היתק אופקי. הקצה הזה התנודד בפרעות, אז אני שיש נקודת קמר, ואני מצייר את הגל הפשוט ביותר האפשרי. ההולך מנקודת הקמר הזאת עד נקודת הצומת הזאת. כך זה נראה. נקודת קמר, וזה הולך ישר עד מנקודת הצומת. זהו זה. איזה גל זה? ביחס לאורך הצינור? אם זה L, כמה אורחי גל יש ביחס ל-L? היינו למצוא כמה אורחי גל יש כאן. זה תמיד העניין, זה מה שמשגע את התלמידים. הם לא אוהבים להתעסק עם בדיקת אורך הגל. אבל זה לא כל כך קשה. דבר ראשון, נסרטט איך נראה אורך גל שלם. כך נראה אורך גל שלם. אורך גל שלם נראה ככה. אם מתחילים מכאן, אורך גל הולך כל הדרר וחזרה עד לאותה נקודה בגל. זהו זה, זה אורך גל שלם. אם זה גרף כפונקציה של x... כמה אורחי גל יש בקו הוורות הזה, בתדירות היסודית הזאת. זאת התדירות היסודית. הוא מתחיל מלמעלה, אז נתחיל כאן מלמעלה, זה הולך רק עד החצייה הראשונה של הציר. זאת נקודת צומת, זה חוצה את ציר ה-X זה, זה מה שיש. מה זה? זה רבע אורך גל. זה רבע עד לכאן. זה עוד רבע, זה עוד רבע ועוד רבע. אז רק רבע ורבים קשה לראות זאת, כל העסק הזה הוא אורך גל אחד. חצי מזה זה זה, חצי אורך גל, החצי הזה גם בחצי, ואני מקבל רבע. על כן, רציתי שהאורך L שווה רבע אורך גל במקרה הזה. אורך הגל שלנו חלקי 4 שווה לאורך הצינור L. אם ברצוני לדעת מהו אורך הגל, אורך הגל היסודי, עבור צינור עם קצה 1 סגור זה 4L. הכתב זאת כאן. למבאדה שווה 4L. זה אורך רגל היסודי עבור צינור עם קצה 1 סגור. זה יותר גדול. עבור צינור פתוח ופתוח זה השני L. זה 4L. מהו אורך רגל הבא? הייתנו התחלה בנקודת כמר וזה הלכת לנקודת האפשרות הכי פשוטה הבאה,isty слишком עז Beschäd PennsylvaniaAhints נקודת צומת בתוך הצינור Ooooh עכשיו צריך נקודת צומת בתוך הצינור ניצור נקודת צומת בתוך הצינור ואז את ממש לעשות כל הדרך חזרה לנקודת צומת בקצה יש נקודת צומת כאן ונקודת צומת בקצה יש נקודת כמר כאן ועוד אחת כאן כמה ארוחי גל יש כאן? נבדוק זאת מתחילים מלמעלה למעלה. emails כל הדרך למטה עוברת נקודת הצומת וחזרה למעלה כל הדרך למטה עוברים את נקודת הצומת, חוזר מעלה ומסתיים בנקודת צומת. כמה אורחי גל יש כאן? כמה זה? זה רבע אחד, שני רבעים, שלושה רבעים. L הוא אורך הצינור. איך אורך הגל מתייחס ל-L? זה, שלושת רובי אורך L. נקבל את אורך הגל, יש לנו ארבעה, L חלקי שלוש. אורך הגל הבא האפשרי. הוא 4L חלקי 3. נראה את הבא. נצער את זה. מתחילים נקודת קמר משימים ונקודת צומת, הבאה האפשרי. באחרון הייתה לנו נקודת צומת, עכשיו יהיו לנו שני נקודות צומת. אני הולך כאן למטה, נקודת צומת אחת, שנייה, ואז חוזר לנקודת הצומת בקצה. חייבת לי את נקודת צומת בקצה. כי הוא סגור. הפעם יש לנו שתי נקודת צומת בתוך הצינור. ש regimes נקודת קמר בקצה הזה, ושתי נקודות קמר בתוך הצינור. כמה אחרי גל יש לנו כאן? בואו נדעוק. מתחילים מלמעלה, זה הולך כלפי מטה. נצייר זאת, כלפי מטה, עוברים את נקודת הצומת הראשונה. מטה עד לנקודת הכמר, חזרה לנקודת הצומת, הגעתי עד לכאן. אני ממשיך כלפי מעלה, עוד לא סיימתי. אני בחזרה כאן, עליי להמשיך עוד רבע אורך גל. זה יותר מאורך גל אחד. הפעם L שווה, אורך אחד שלם. עד לנקודה הזאת كان, ועלי канה להוסיף עוד רבע אורך גל. זה שווה לאורך גל ורבע. דרך אחרת להגיד זאת, זה חמש רביעיות של אורך גל. חמש חקי ארבע אורך של גל. עד לכאן זה אורך גל אחד, ועלי עליה להוסיף עוד רבע. נמצא את למבאדה. למבאדה ארבעה אל, רואים את מבנה השינוי. ארבעה אל חלקי חמש. אורך הגל האפשרי ארבעה אל חלקי 5, עכשיו נוכל למצוא את הנוסחה הכללי. רואים זה משתנה? אם רוצים לקבל כל אורך גל אפשרי, זה 4L, 4L חלקי 3, 4L חלקי 5, שבה יהיה 4L חלקי 7, בצינור, בצינור סגור 4L חלקי N, אבל עכשיו N אינו כל מספר שלם. המספרים השלמים האפשריים הם האיזוגיים. אני לא יכול להציב שתיים או ארבע. זה חייב אחד, שלוש, חמש וכך הלאה. זאת הנוסחה. אם ברצוני לדעת מה עם אורחי הגל האפשריים בצינור פתוח סגור, זה זה ביחס לאל ל להן. נראה כמו במקרה של פתוח פתוח כשכאן היה קודם שתיים. במקרה הזה יש ארבע במונה. ארבעה פעמים אורך צינור ובמחנה יש רק מספרים שלמים i-זוגיים. מקבלים רק את ההרמוניות ה-i-זוגיות, זה 4i-3, לא יקרא לזה ההרמונית השנייה, יקרא לזה ההרמונית השלישית. עם החמש הזה למטה, לא יקרא לזה ההרמונית השלישית, אלא החמישית. בצינור פתוח סגור, אין לנו הרמוניות第二個. זה נשמע מוזר, אבל זה מה שקורה כשיש נקודת כמר בקצה הזה ונקודת צומט בקצה הזה. אפשר לנסות זאת. זה כפונקציה של n, אולי תרצו לנסות את זה בפעם הבאה, שתשتم مشكلة بطيئة. אם lו גדול, אם אורח הצינור גדול, זה אומר שאורך הגל הוא גדול. אם אורח הגל גדול, מה הוא נראה? v שווה ללמבדה כפול f. אם אורח הגל גדול, התדירות נמוכה. כי היא נא משתנה. המהירות נקבעת על ידי הטوف והשנה נניח שאתם לא כל כך משנים את הטמפרטורה של הטوف. רשקן, קירח במשקה ואחרי כמה זמן הוא נמאס, זה משנה מעט מאוד, זה לא כל כך ישנה את מהירות הקול. אם מגדילים את אורך הצינור, זה מגדיל את אורך הגל ומקדיל את הדירות. את הדירות נמוכה פירושה, תא נמוך. תשמעו צליל נמוך. אני מבקש שתנסו זאת בפעם הבאה שתמשותים משקה. עשו כלשהו. מה שלא יש לכם כאן משקה, הוא בגובה מסוים. איפה שהנוזל נמצא זה פועל כאן יש לי צינור באורך הזה. החלק העליין פתוח והתחתית היא איפה שהנוזל נמצא. כאוויר אינו יכול לעבור את גובה הנוזל. זה יהיה האורך הזה. אתם ממשיכים לשתות וממשיכים לנשוף מעל הפחית. כשאתם ממשיכים לנשוף מעל הפחית, תחשיבו איזה צליל נשמע. אתם אמורים להמשיך לשמוע צליל נמוך. ככל שזה נמצא יותר נמוך, ברגע שזה נמצא כאן למטה, האורך, האורך האור של הצינור שלכם יותר גדול, פתוח למעלה וסגור בתחתית, אתם תשמעו סליל עוד יותר נמוך. אכל שזה מגיע יותר נמוך, עד שמסיימים זה אפילו יותר. אתם תשמעו סלילים הרבה יותר נמוכים, GREG GREG, הצלילים מסים יותר ויותר נמוכים, לא יותר קולנים, ליותר ויותר נמוכים. תדירות היא יותר ויותר נמוכה, תכל שגובה המשקל הולך לקטן, ככל שהאורך יותר גדול, אורך הגל יותר גדול, והתדירות יותר נמוכה.